Хочем, у нас, нас зробити. Нам мы єсть, ми тоже будем ель... помогать, натягувать Ихай... провода. Хай тільки приїдуть сюди, хоть пару електрик. Все у нас, вы... всі на стовбах вони перебиті, он вони всі лежать і провода. Хто їх трогає, кому вони нам на... мы, мы хотим Ми хочемо Потому что, что обідно. в э, у висока полі є в Приоровці, світ є в Шестерні є, в Топалиному є. Короче, а Князівком в центрі осталось би света. Князівка була під окупацією російських військ протягом двох тижнів. Наприкінці березня село звільнили Сили оборони України. По тому тут пролягала лінія фронту. Анатолій з сім'єю виїхали з населеного пункту та, повернувшись, побачив, що його будинок зруйновано обстрілами. Нині пристосували для життя будинок родичів. Газ ну, у в нас є ну балони, Ну це нехай там. Ну той балон там. Ну... Поїхали чи до Криворога, чи до Апосту, там можна заправити. Це світ саме головне світ, а світу нема. До князівки після деокупації Херсона повернулось 28 сімей. Відновлюють пошкоджені будинки та налагоджують життя. Володимир говорить, обурює ставлення представників місцевої влади до людей. Вона не сюди до людей не приходить. Вона сказала, що людей взагалі тут немає, у князівки. Угу. І зачем тут світло? Сказали, що треба писати заяву, щоб робити світ, а нам так сказали, що... Вона сказала, що тут нікого немає, ніхто не проживе. Староста округу, до якого відноситься князівка Микола Затворнюк розповів, електропостачання у сусідніх селах ремонтував власними силами і з допомогою місцевих фермерів. Сам чиновник живе у сусідньому селі Мала Шестерня. Відработав з силами електролінії, які знаходяться ось тут, по селах, будь ласка, були дуже багато руйнацій, і ми зробили це, все відновили, пообіцяв людям, що я теж займуся і в князівці. Але я приїхав, там побачив, що дуже багато дротів не достає. По-перше, що їх якісь. Е е е е е е Недобрі люди трохи покрали, по-перше, а по-друге, там трансформатор порушений, там розбитий трансформатор. У мене таких е, можливостей для е, встановлення трансформатора і правонів ну, немає. Начальниця Високопільської військової адміністрації Ганна Кучмяк телефоном розповіла, підключення сіл до електропостачання відбувається, але все ускладнюється ступенем руйнації та залишками вибухонебезпечних предметів, які залишаються у населених пунктах. Відновлення електропостачання робиться... Згідно графіка, згідно технічних планів, зараз ми діємо так обленерго, працюємо так, в такому русі. Стараюся в першу чергу підключити ті населені пункти, де найменше є руйнації, от і де найбільша кількість населення. Але кожен населений пункт нашої громади буде панована енергетика і газопостачання однозначно. Втім, строки ремонтів навіть приблизні начальниці військової адміністрації називати не береться. Мовляв, все залежить від вибухотехніків та військових, які займаються розмінуванням територій. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсонщина.